مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث المزمور بيقول طيب هو الرب للذين يترجونه الطيبة عبارة عن مزيج من المحبة والوداعة واللطف الشخص الطيب يكون محب ووديع ولطيف ربنا فيه الصفات دي كلها وهذه الطيبه اللي في الله هي جزء من طبيعته الله الطيب لم يرد ان يرهبنا بلاهوته وانما تنازل لينا في حنان في عطف استطعنا نتكلم معاه ونتفهم معاه ونتناقش معاه كاب. ومن وداعته ظهر للناس وتكلم معاهم. يعني في ناس لما بيكبروا الواحد ما يعرفش يتكلم معاهم لكن ربنا من وداعته وطيبته كان يتكلم مع التراب والرماد مع هذا الانسان ويتحدث مع خليقته وفي طيبته أزال بينه وبينهم حاجز الخوف أزال حاجز الخوف زي ما القديس الأنب انطونيوس مرة قال لتلاميذه يا أولادي أنا لا أخاف الله فقالوا له هذا الكلام صعب يا أبانا فقال لهم ذلك لأنني أحب والمحبة تطرح الخوف إلى خارج حكيت المحبة تطرح الخوف إلى خارج موجودة في يوحنا الأولى 4 أصبحنا نحب الله ونكلمه بلا عائق مع اننا تراب ورماد ودي من طيبه ربنا نتكلم عن طيبه ربنا في عطائه ربنا طيب جدا في العطاء كخالق لم يرد ان يكون وحده في الكون طبعاً مرت عهود لا تحصى ما بين الأزل والخليقة وكان الله وحده ولكن لم يشأ أن يكون وحده ومن طيبته خلق الإنسان وخلق باقي الخليقة ومن طيبة ربنا لما خلق الإنسان مهد له كل شيء قبل خلقه وضب الأرض وضب المية وضب له الأهوية وضب الليل والنهار وضب النبات والحيوان وضب الطعام والسكن ووضب كل حاجة، لذلك من طيبة ربنا في حنوه على الإنسان أنه خلقه في اليوم السادس بعد ان دبر له كل شيء بل هذا الامر ايضا حتى من طيبه ربنا عمله مع الحيوان فقبل ان يخلق الحيوان دبر له المكان ودبر له العشب الذي ياكله ودبر له الماء الذي يشربه ربنا طيب يحب ان الخليقه بتاعته تكون خليقه مستريحه حتى الطبيعة نفسها من طيبة ربنا أنه أعطى الطبيعة مسحة من جمال الجبال والبحيرات والعشب الأخضر والأشجار والطيور مناظر طبيعية في منتهى الجمال ما اجمل ما نقوله في القداس الغريغوري لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك الله الطيب حينما يعطي يعطي بسخاء ولا يعير ويعطي للكل يعني ما يسيبش حد ما يدينوش اعطانا الوجود اعطانا صورته ومثاله اعطانا البركه والسلطان لما خلق ادم وحواء قال لهم تسلطوا على جميع حيوانات البريه وطير السماء وسمك البحر اعطاهم السلطان وكرر هذا الامر لنوح عجيب ان ربنا لما خلق ادم وحواء وهم اثنين نفرين اثنين خلقهم في جنه جنه مليانه بكل شيء يعني هما الوحديهم الاثنين ما كانوش محتاجين لكل هذا لكن أعطاهم كل هذا وأعطاهم السلطان بنقول أخضعت كل شيء تحت قدميه وربنا أعطى الإنسان المواهب والعجيب في طيبة ربنا أنه أعطى الإنسان مواهب ممكن يستخدمها ضده ممكن يستخدمها ضده لكن مع ذلك اعطاهاله. اعطى الانسان العقل اللي ممكن ينحرف ويقول لا يوجد اله، واللي ينحرف ويقع في هرطقات وبدع، واعطى الانسان الجمال اللي ممكن يستخدمه في الخطيه، واعطاله القوه اللي ممكن يستخدمها في التسلط والتسيطر والعنف واعطاه المال اللي ممكن يضيع به نفسه واعطاه مواهب كثيره لكن ربنا طيب يقول انا هديله كل حاجه حتى لو استخدمها ضدي ما يهمش المهم ان انا عايز الانسان يكون في احسن صوره دي من طيبه ربنا أعطى الإنسان أن يكون هيكلاً لروحه القدوس دي حاجة مش سهلة تدل على أن ربنا طيب جداً يعني ممكن الله نور لا يدنى منه وممكن إحنا نرتعب من ربنا ونخاف لكن هو قال لا من طيبته قال أنا أسكن جواكم أسكن جواكم وتبقوا أنت هياكل لروح الله القدوس أعطانا من طيبته أن نتناول من جسده ودمه من طيبته أيضا قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء دعانا ابناء له والسيد المسيح دعانا اخوه له ولم يستحي ان يكون بكرا وسط اخوه كثيرين وقال لمريم المجدليه اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني بل الفقراء سماهم اخوه لي وقال مهما فعلتم بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم إزاي تحصل دي كل دي لأن ربنا طيب البشر اللي ما عندهمش الطيبة دي بيتغطرسوا بيتكبروا بينتفخوا بيظنوا أنهم شيء لكن ربنا طيب يدعون أخوة له بل اعتبرنا كشخصة المهما فعلتم بأحد هؤلاء فبي قد فعلتم ومن طيبته اتخذ له وكلاء من بني البشر وقال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على بيده ليعطيهم طعامهم في حين له وكلاء ومن طيبته دعانا سفراء ليه نسعى كسفراء للمسيح نقول اصطلحوا مع الله وقال على موسى هو وكيل على كل بيتي وكلمه وكه لوكه من طيبه ربنا ان الشريعه بتاعته نسبها لموسى النبي وسمها شريعه موسى بينما هي شريعه الله لكن ربنا بينسبها لاولاده بل الاسفار المقدسه برضو نسبها لاولاده رجال ونساء تقول سفر ارميه وسفر رعوس تقول سفر يونان وسفر استير يعني بينما هي كلام ربنا لكن ما فيش عنده مانع من الطيبه بتاعته ان ينسبها لناس من اجمل الاشياء في طيبة ربنا الملابس التي أعدها لهارون رئيس الكهنة والملابس للمجد والبهاء يا رب ده أنت وحدك اللي ليك المجد لا أنا عايز أولادي يكون لهم مجد بردو ويجي المسيح في يوحنا 17 يقول للآب المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم رب ده انت طيب اوي اللي تقول كده لا ده انا هقول اكتر من كده تقول ايه اقول من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشي واحد يجلس معك في عرشك ده كلام صعب لكن ربنا طيب طيب يعطي اولاده بكرم كبير يقول ليس بكيل يعطي الروح مش بكيل كده أفتح لكم قوى السماء تاخدوا حتى لغاية لما تقولوا كفانا كفانا ربنا من طبته أوجد خير في الأرض في كلها خير من فوق الأرض وخير في باطن الأرض وخير من فوق الأرض وخير في البحر وخير في أعماق كبيرة وخير في معادن في الجبال وأشياء عجيبة جدا وأحجار كريمة موجودة في أماكن كثيرة بل أعطى يعني أعطى الزنابق زنابق الحق جمالا وملبسا لم يكن سليمان في كل مجده يلبس كواحدة منه لما تشوفوا الفراشات العجيبة وجمالها تقول ايه يا رب الجمال ده اللي بتديه لخليقتك هو ربنا الطيب ربنا طيب عايز يدي الفراشة جمال عايز يدي الزنبق جمال عايز يدي الطير لحن موسيقي عجيب الناس يتغنوا به ويفرحوا عايز يدي الورده رائحه طيبه الناس استنشقوها وينبسطوا ربنا بيعطي لانه طيب من اجمل الالفاظ اللي قيلت فدي انه يشبع كل حي من رضاه حتى فراخ الغربان يقول يعطيها طعاما لفراخ الغربان التي تدعوه يعطي الطبيعه ايضا نوع من الجمال يتأمله الناس في أوقات ربنا حتى أعطى كثير من الحيوانات صفات طيبة نستطيع أن نقلدها نحن البشر الذين خلقنا على صورة الله يقول تعلم من النملة أيها الكسلان فأعطى النملة فضيلة الجد والمثابرة زي ما قلت مره ان في طول حياتي ما شفتش نمله واقفه ابدا تتحرك دايما كده ما توقفش ابدا اعطى الكلاب نوعا من الوفاء احيانا لا يوجد عند البشر وفاء واخلاص عجيب اعطى بعض الحيوان نوع من ال من الحيلة والفكر، حاجة عجيب وأعطى بعض الحيوانات طباعا ممكن الإنسان يحاول يقلدها فلا يستطيع. يعني مثل من الأمثلة: نبل الأسد. إذا كان الأسد شبعان لا يمكن يعتدي على حد ولا يفترس حد ماذا شبعان فاكر مرة لما حضرت عيد الصليب في إثيوبيا في زمن الإمبراطور هيلسلاسين كان في عيد الصليب يمرروا الكل يهتفوا من أجل الصليب فممكن جميع الصفات الناس يعني مثلا جايز عربية يجيبوا فيها ناس قاعدين يكنسوا عشان يوروا ان الكنسين بيقولوا بالصليب حياتنا بالصليب مجددا. عربية موجود فيها أطباء وباين منظر طب وعشان الأطباء بيقولوا كده. عربية فيها أسد. أنا شفت الأسد ده بعينيا وأنا حاضر. عربية فاضية كده. والأسد ماشي قاعد يمشي ويروح ويجي ولا صور للعربية ولم ولا مقفلة ولا حاجة. إزاي مدام شبعان لا يمكن يعتدي على الإنسان عنده هذا النب في طبيعته مش هو ملك الحيوانات أقول لك دي أخلاق ملوك عنده برضو أخلاق الملوك دي صحيح يعني ربنا من الطيبة بتاعته أعطى أيضا الحيوانات الضعيفة وسيلة تنقذ نفسها بيها. يعني مثلا الاسد اقوى من الغزال ممكن يفترسه، لكن ربنا ادى الغزال سرعه في الجري يستطيع يفلت من الاسد عشان يحافظ على حياته. القط ضعيف امام الكلب، ممكن الكلب يفترسه فاعطى القط فرصه انه يقفز يطلع فوق شجره ما يوصلوش الكلب ويبقى نفد بحياته. يا هوهاوله من تحت والثانية لولوله من فوق وما فيش مش طايله. ربنا بيديله ايه؟ حاجة. أعطى الحيوانات أيضاً فرصة إنها تتصادق مع الإنسان وممكن أن يستأنسها الإنسان ويعيش معاها. ممكن يستأنس الانسان ويعيش معاه وخاصه لو ربها وهي صغيره في الرحله اللي فاتت شفت في مجله صوره طفله صغيره نايمه في حضن شبه اسد صغير كده واخر صدقه طبعا لما يكبر ما نعرفش يجرى ايه لكن على الاقل ممكن يستانس هو من زمان كان آدم وحواء معاهم الحيوانات وما بتأذيهمش، ونوح في الفلك كان معاها الحيوانات ما بتأذيش. لما ابتدى الإنسان يصيد الحيوان ابتدى الحيوان يفترس الإنسان بقت في عداوة بين الإنسان والحيوان. المهم إن ربنا بيهتم بالكل من الطيبة بتاعته. أعطى الملائكة طبيعة عجيبة جدًا. يعني سرعة الحركة الجبارة ويستطيع ينتقل من السماء للأرض ومن الأرض للسماء في لمح البصر خلق ملائكته أرواحاً وخدامه ناراً تلتهب. أعطاهم القوة الجبارة يعني نسمع في الكتاب المقدس إن ملاك ضرب من جيش سنحاريب 185 ألف ايه القوة الجبارة دي؟ لما اخطأ داود في عد الشعب وربنا عاقبه ارسل ملاك سحب سيفه على اورشليم موت له ألف ملائكة جبابرة لذلك في المزمور يقول سبحوا الرب يا ملائكة المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كلام اعطاهم قوة وجبروه بل أعطاهم سلطان أيضا نلاقي الملائكة فيهم سلاطين وفيهم عروش وفيهم رئاسات وفيهم أرباب ربنا من الطيبة بتاعته يعني ما حبش يقول أنا لوحدي اللي ليا مجد والباقي كله مفيش ادى أولاده أنواع من الأمجاد وإداهم صفات من القوة. وكلفهم برسائل. أنا خايف أتكلم من النقطة اللي هي الشيطان وأقول برضه ربنا لما خلق الشيطان ما خلقوا الشيطان ده كان ملاكا وملاك قيل عنه إنه هو كامل في البهاء. وكان من طائفه الكاروبيم ولذلك في سفر حزقيال النبي يقول عليه ايها الكاروب المظلم كاروب من الكاروبيم اللي له سته اجنحه واعطاه جمال كبير العجيب في طيبه ربنا ان لما الشيطان اخطا لم يسحب منه هذه الطبيعة القوية سابوا زي ما هو فسدت نقاوته فقد نقاوته ولكنه لم يفقد طبيعته فقد نقاوته ولكن لم يفقد طبيعته وبقى الشيطان عنده جبروت ده الواحد ممكن يسأل ربنا الطيب ويقول له يا رب ما انت كنت عارف ان هذا الكاروب هيتمرد عليك ويقود حركه تمرد في الارض كلها. طب ليه تخلقه كده؟ اه ربنا طيب. يقول انا خلقه ملاك يفسد يفسد لكن من طيبه ربنا ما سحبش منه الطبيعه الجباره دي، سابه زي ما هو. سابه يمثل حياه الظلمه. وتسمى رئيس هذا العالم الشيطان وبعدين ربنا ساعه صلب يقول ايه هذه ساعتكم وسلطان الظلام طب ليه يا رب بتديله سلطان اصل ربنا طيب ربنا طيب اداله سلطان وهو عارف انه هيفسد الارض بهذا السلطان وبهذه القوه واداه له حريه واداه له عقل قيل في قصه الحيه اللي هي الشيطان كانت احيا الحيوانات البريه ربنا عجيب في الطيبه بتاعته وبعدين نيجي مثلا نشوف حكايه الشيطان دي لما سقط برضه استبقاه، كان ممكن انه يبيده، كان ممكن انه يفنيه، كان ممكن من اول السقوط يرميه في البحيره المتخذه بالنهر والكبريت، لا ابدا استبقاه. وقعد يخرب في العالم وربنا برضه تركه، ليه بس يا رب؟ طيبه عجيبه. خلى العالم يقع في عباده الاصنام خلى العالم يقع في انواع من الخطايا كثيره جدا جدا خلهم يقع في الالحاد وبرضو ربنا سيب في تجربه ايوب جه الشيطان وحشر نفسه وسط الملايكه طب يا رب ما تطرده يقول له ايه اللي جابك يا ولد؟ امشي وهيمشي ما هو مره قال له اذهب يا شيطان فذهب معلش ايه ايها الابليس جيت منين قال جيت نتمشي في الارض والجولان فيها وسمح له انه يجرب ايوب وبرضه لما قال الحكايه دي مش كفايه زود له في الأول قال له ممكن تجربه في أملاكه وحاجاته قال له ما فيش تجربه حتى في جسد طب ليه يا رب ما كنت تقدر تطرده ويعني ده المثل بيقول إذا حلت الملائكة هربت الشياطين فده أنت اللي موجود بنفسك وده مرضيش يهرب معلش طيبة ربنا عجيبة حتى على الشيطان ده على رأي أحد الإديسين قالوا لأن نعمة الله سندت الشيطان لكان قد فنيه من زمان لكن برضه سيد برضو سيد لغاية لما الشيطان جه يجرب الرب نفسه من طيبة ربنا سمح له أن يجربه من طيبة ربنا سمح له أن يجربه ثلاث مرات وأيضاً أن يختار المكان بتاع التجربة سواء على الجبل أو جناح الهيكل أو المدينة المقدسة طيب ربنا ده عايز تجرب جرب؟ عايز تختار المكان نختار المكان لغاية لما الشيطان يعني لما لقى طيبة ربنا كده تجرأ لدرجة غير معقولة وقال له لك أعطي هذه كلها إن خررت وسجدت لي. لا ده أنت زودتها قوي يعني. فقال له اذهب يا شيطان فذهب. أنا بس عايز أوريكم الطيبة وصلت لأي حد إن يجي يقول له أعطيك إن خررت وسجدت لي. فقال له اذهب يا شيطان فتركه إلى حين. يعني مشي ساعتها من اجل الامر الالهي لكن رجع تاني وتالت ورابع حتى الصليب لغايه الصليب نفسه ان كنت ابن الله انزل من على الصليب لدرجه انه تكلم على فم بطرس الرسول نفسه في مده 16 لما المسيح يتكلم على صلبه فقال بطرس قال له لا حاشاك يا رب انك تعمل كده فقال له اذهب عني يا شيطان الشيطان اللي اتكلم على فم الرسول من الرسل حاجة عجيبة يا رب ده انت لو سبته هيخربه نديله فرصته برضه لئلا يقول لو ما كنتش اديتني فرصة كنت عملته وسويت طب اتفضل اعمل وسوي وورينا شطرته العجيب ان ربنا لما قيد الشيطان الف سنة بيقول لما حل من سجنه خرج ليضل الأمم طب ما أنت يا رب عارف أنه لما يتحل من سجنه هيضل الأمم طب ما تخليه مسجون على طول خليه ياخد فرصته عالما أن له أيام قليلة صدقوني كل من واحد يشوف معاملة ربنا للشيطان وطول باله عليه وإزاي ما أفناهوش من أول تمرد يقول له أنت يا رب طيب طيب بغير حدود بغير حدود. ما إحنا لو أعطينا سلطان على الشياطين مش هنقعد نخرج فيهم على طول. ما هو كان الرسل بيخرجوا الشياطين والمسيح نفسه كان بيخرج شياطين. نهايته. خد واحد زي يهوذا مثلا. يهوذا ربنا عارف يهوذا ده جنسه ايه وعقليته ايه وقلبه الوحش ايه وخيانته ايه عارف كل ده ما فيش حاجه جديده على ربنا مع ذلك اختاره واحدا من الاثني عشر ومن طيبته ايضا اعطاه كرامه خاصه فكان الصندوق في يده ومن طيبته ايضا لما كان يجلس على الماعده كان يخليه جنبه. أو قريب منه يعني. بدليل إنه قال: اللي بيغمس اللقمة من الصحفة معايا. يعني طبعًا كان قريب منه، أمال إزاي هيغمس من نفس الصحفة اللي بياكل فيها المسيح. وبرضه نصحه نصايح كثيرة. وإداله إنذارات كثيرة. واخيرا لما جه يسلمه قال له يا صاحب لماذا جئت عجيب ربنا ده ربنا من ضمن الطيبه بتاعته الطيبه في العطاء ان احنا التراب والرماد في القيامه هيخلينا نقوم باجساد ممجده على شبه جسد مجد وأيضا أجساد سماوية ومن طيبته وكرمه في العطاء سيعطينا ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ومن طيبته يقول حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا ويبقى في القيامة الله وسط شعبه. من العجب برضه في كرم ربنا ده اللي بيقول تجلسون معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع الأف عرشه إنه على جبل التجلي لم يتجلى وحده إنما جاب موسى وإليه وإداهم مجد التجلي معاه طب يا رب خليك لوحدك كده لكن يعني تتجلى أو تجيب التراب والرماد يتجلى معاك معلش دول أولادي وأخلي اللي يتجلوا معايا دول في النور واحد منهم من البتوليين هو إليه وواحد من المتزوجين هو موسى علشان يبقى أعطيته التجلي لحياة الزواج وحياة البتولية مع ربنا ده طيب صحيح ما بيسيبش حد ما بيدلوش لعل أعظم شيء في طيبة ربنا الطيبة بتاعته في المغفرة عارف ان الانسان لو اداه حريه هيخطئ ويلخبط هل اديله حريه هيكسر وصاياك زي بعض طب لما يخطئ مش هتتحل الحكايه غير بالتجسد والفداء زي بعض اديله حريه ولو يخطئ ولو يكسر الوصايا ولو يحتاج الامر الى تجسد وصلب وبعدين لما أخطأ الإنسان لم يسعى إلى الله فالله هو اللي سعى وراءه من طبته لم يستطع الإنسان أنه يصعد إلى الله يصلحه فربنا نزل لحد عنده عشان يصلحه عايزين طيبة أكتر من كده وفي نفس كشف الخطية ادى وعد الخلاص ولما أخطأ الإنسان من طيبة ربنا فتح له باب المغفرة وفتح له باب التوبة وأعطاله نظام الذبائح والكهنوت وقال للشعب الخاطئ خطاياكم أمحوها لا أعود أذكرها طب يدك ده إيه ده يا رب لدرجة أن داوود بعد كده قال له إن كنت للآثام راصداً يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من الطيبة بتاعتك أنك بتغفر وإحنا بنقول له في الكنيسة ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران العجيب واحد زي داود النبي أخطأ وزنى وقتل وكل الحاجات دي وبعدين لما قابله نسان وقال أخطأت إلى الرب قال له الرب إيه؟ نقل عنك خطيئتك لا تموت. العجب مش فدي إنه غفر له. العجب في كده إن ربنا كان كل شوية والتاني يقول من أجل داوود عبدي. وأنت مش عارف داوود عبدك عمل إيه؟ لا لا لا لا. داوود عبدي ده دا حاجة تانية. والخطايا لا أعود أذكرها. أمحوه تبيض أكثر من السلم يقول لسليمان: سليمان أنا هقصب المملكة لكن مش هقسم المملكة في عهدك في عهد ولادك من أجل داود عبد ومش هشيلها كلها منك هسيب لك صب من أجل داود عبد وفضلت حكاية من أجل داود عبدي تدل على طيبة الله اللي لم يعد يذكر الخطايا القديمة من طيبة الله إنه كان يقبل أشر الخطاة ويجعل منهم قديسين ورعاة وسواح وشهداء زي ما سامح أغسطين وخله راعي من أفضل الرعاة وزى ما سامح مريم الأبطيه وخلها سائحة من السواح وزى ما سامح القديس موسى الأسود وخله قديس كبير ربنا طيب في مغفرته وطيب في المسامحه بتاعته حتى المراه المضبوطة في ذات الفعل كان هو الوحيد الطيب في معاملته لها اين الذين دانوكي مشي كلهم وانا ايضا لا ادين اذهبي بسلام عجب دافع عن المراه اللي سكبت الطيب عليه والتلاميذ قالوا لماذا هذا الاتلاف؟ كان ممكن يباع ويعطى الفقراء. فقال لهم لا تزعجوا المراه لقد فعلت بي عملا حسنا. يا ريت الستات يحفظوا الايه دي بتاع لا تزعجوا المراه واي حد يتعبكم تقولوا ده المسيح قال ايه؟ لا تزعج المراه بس تكونوا زي المراه الطيبه الثانيه دي يعني. من محبه ربنا ان الشجره التي لم تعطي ثمرا قال اتركها هذه السنه ايضا من طيبه ربنا انه قال الزرع الجيد ثلاثين وستين وميه طب ميه معقول ستين نص معقول طب وثلاثين يعتبروا زرع جيد ربنا الطيب بيعتبروا زرع جيد ده قال ان العنقود لو فضلت فيه حبة واحدة يكون برضو فيه بركة ده ربنا الطيب ربنا الطيب حتى الناس الذين اغلقوا ابوابهم في وجهه هو اللي كان بيسعى اليهم بيقول أنا واقف على الباب وأقرأ أنت رب بنفسك ايوه أنا بنفسي فيه إيه؟ وتقرأ لحد امتى على الباب إلى أن يمتلئ رأسي من الطل وقصصي من ندى الليل وانت واقف تقرأ على باب خطاب عجب ومن طيبة ربنا يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم مددت ايدي طول النهار يا رب ده انت رب الارباب وملك الملوك أعلش انا امد ايدي ليهم يقول لك لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا في كلمه لطيفه لما المراه بللت قدميه بدموحها ومسحتهم بشعر راسها وبدأ الفريس يقول لو كان هذا الإنسان نبيا لعرف من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة أم المسيح قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك قال له قل يا معلم قال له إنسان كان له مدينان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا أهو ده العجب في طيبة ربنا إذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا البشرية اللي كانت عاجزة عن أن توفي الرب حقوقه سامحهما جميعا هو حاجة واحدة بس بيطلبها هي التوبة وبعد كده كل حاجة تتصلح مهما كانت المغفرة ومش بس مسامحة ده يعني هو تجسد ودفع تمن خطيان ربنا طيب في احتماله احتمل أشر الخطاة احتمل الملحدين واحتمل المجدفين والذين ينكرون لاهوته واحتمل الفلاسفة اللي يقولوا لا إله والعلماء اللي بيحاولوا يستخدموا العلم ضد الدين واحتمل العصاه احنا يمكن لو ما يو واحد يخطئ الينا جايز ما نحتملوش طب لو عشره تبقى صعبه لو اللي بيخطئ الينا بيخطئ كل يوم وكل السنه مين اللي بيحتمل؟ فاكر مره كان ليا زميل مدرس وكان تعبان من زميل تاني ليه اسمه بسطويصي، أنا فاكر اسمه لغاية دلوقتي مع إن الحكاية دية كانت من قيمة 48 سنة أو 47 سنة سنة 48 تقريباً. وقال لي أنا مش طايق بسطويصي. قلت له يا أخي اذا كنت انت مش قادر تحتمله وما ربنا قادر يحتمله ازاي مش في خطا واحد في اخطاء كل يوم مش بس ربنا بيحتمله ده بيحتمله وبيحتملك انت كمان وبيحتمل جميع الناس وكل الايام وفي كل الخطايا ده ايه ده ده طيب ربنا بصحيح اللي قادر يحتمل كل الخطاه وكل المستهترين وكل العصاه احتمل الشعب في البرية اللي كانت تزمره مهما عمل فيه يتذمر ومع ذلك يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والطالحين حقا لولا طيبة ربنا لهلكنا جميعا لولا طيبة ربنا لهلكنا جميعا ده مش بس احتمل الناس ده احتمل هؤلاء الناس وأحسن إليهم أيضا احتمل هؤلاء الناس وإيه؟ وأحسن إليهم من أجل طيبة ربنا داوود النبي لما عرضت عليه ثلاث عقوبات قال كلمة لطيفة جدا قال أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحم الله واسعى لأن ربنا طيب طيب بالنسبة للكل حتى على العيال الصغيرين لما جم يطردوهم قال لهم لا دعوا الأولاد يأتون إلي لأن اللي مثل ولا تمنعوهم لأن اللي مثل هؤلاء ملكوت السموات وأقام طفل من وسطهم وقال لهم إن لم ترجعوا مثل أطفال لا يمكن تدخلوا ملكوت السموات وكان يحتضنهم ويقبلهم. دي طيبه ربنا الحنين الرب الذي يحفظ الاطفال. الطيبه بتاعته في حفظه. خلق خليقه وبيحفظها. يقول لك الرب يحفظ نفسك. الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ دخولك وخروجك. اقروا المزمور التسعين عن حفظ ربنا. إنسان لا يتضربه الشمس بالنهار والقمر بالليل يعني عجب ربنا في حفظه اللي قال لي ها أنا معك وأحفظك وأردك إلى هذه الأرض نكتفي